Для цього переходимо на сайт Е-тендер, обираємо розділ «Прозоро» і натискаємо кнопку «Зареєструватися». Заповнюємо прізвище, ім'я, електронну адресу, номер телефону та пароль. Пароль бажано скомбінувати із букв, цифр та символів, для того, щоб він був надійним і легкий для запам'ятовування. Натискаємо «Зареєструватися». На вказану електронну адресу отримуємо листа і переходимо за посиланням у ньому для активації облікового запису. Після цього система переведе нас до другого етапу реєстрації, де обираємо тип компанії, а саме організаційно-правову форму. До прикладу, хочемо зареєструвати юридичну особу. Для цього обираємо і вводимо код «ІДРПУ». Система перевірить, чи не була компанія раніше зареєстрована на майданчику і повідомить результат. Якщо компанія зареєстрована на майданчику, в такому випадку ви зареєструєтеся як працівник компанії. Заповнюємо дані компанії. Оскільки майданчик інтегрований з єдиним державним реєстром, електронні поля будуть автоматично заповнені. Потрібно лише перевірити. Важливо, що якщо ваша компанія є платником ПДВ, потрібно відмітити опцію і вказати номер платника ПДВ. Після заповнення всіх електронних полів, відмічаємо галочкою «Ознайомлений», і натискаємо кнопку «Створити профіль». У цей момент створений кабінет і дані в ньому надсилаються на перевірку модератору. А поки дані перевіряються, ознайомлюємося з договором оферти та формуємо рахунок для поповнення балансу і проходження ідентифікації. Зліва у профілі відображається меню кабінету. З нього і починаємо роботу. Розділ «В роботі» – це реєстр закупівель, нових та в роботі, які делеговані працівникам, керівником підрозділу. Цю вкладку доцільно використовувати, коли з тендерами працюють декілька працівників і в кабінеті налаштована структура організації. Розділ «Мої пропозиції» – це реєстр пропозицій, які ви подаєте для участі у тендерах. Це і чернетки пропозицій, і успішно подані. Тут є інформація про всі важливі атрибути пропозиції, номер та назва закупівлі, дата аукціону, сума пропозиції, її статус та інші. Розділ має зручний фільтр і тому при наявності великої історії поданих пропозицій їх можна легко і швидко відсортувати за параметрами. До того ж, перелік всіх пропозицій можна вивантажити в Excel-таблицю. Розділ закупівлі плани Прозоро це база всіх закупівель конкурентних і неконкурентних, які проводять державні замовники. Саме з цим розділом найчастіше доведеться працювати для пошуку цікавих тендерів. Також учаснику доступні всі річні плани закупівель замовників. Розділ Прозоро Маркет. Це державний онлайн-магазин, де замовник може додати потрібний товар до кошика і купити без проведення тривалих процедур. Розділ Вимоги скарги. Це реєстр вимог на умови закупівлі та рішення замовника, а також скарги, подані до Антимонопольного комітету на рішення замовника. Розділ містить інформацію про всі закупівлі, по яких вимоги або скарги подавалися постачальниками. Тут можна легко відібрати вимоги і скарги, що подавали ви, або переглянути аналогічні, які подавали інші учасники. Розділ «Аналітика» – це зручний інструмент для формування звітів за такими напрямками. Актуальними закупівлями, серед яких ви можете обрати цікавий для себе тендер і взяти в ньому участь. Аналіз моїх тендерів, можливість вивантажити звіт за певний період для того, щоб надати, наприклад, інформацію керівництву про результат роботи із закупівлями. Закупівлі без моєї участі – це звіт про закупівлі по вказаному вами напрямку, в яких приймали участь ваші конкуренти. Це базова інформація, яку можна використати для підготовки до участі в закупівлях, наприклад, стосовно того, яку початкову пропозицію реєстрували, щоб вже на старті збільшити свої шанси на перемогу. Розділ «Обрані закупівлі» – це зручний інструмент для збереження цікавих закупівель з можливістю у будь-який момент ознайомитися з їх деталями. Збереження відбувається шляхом натиснення зірочки, яка є на сторінці кожної закупівлі, та навпроти назви кожного тендеру у загальному реєстрі закупівель. При натисненні зірочка зафарбовується і свідчить про те, що закупівля додана в обрані.